ابوهابي يا اللي نوّرت ابوهابي اللي نوّرت بحياتي، اهلا هلا يا مرحبا بك وسهلا. عقب انتظاري جيتني يا غناتي، يا هيا فرحتي جعلك امام المصلين. حصرياً. ابوهابي اللي نوّرت بحياتي. على حياتي. فخامة اهلا هلا يا مرحبا بك وسهلا. حب انتظر يا غناتي هيا فرحتي جعلك امام المصلي، الله عطاني فرحتي يا غلاتي وفرحتي ابوك اليوم تسوى ملايين، ابوك شيخ المجد عز وسماتي، مجد عريب المجد نسل الميامين، ومقتضاه البدن باحلى الصفات حصينا على يا عالي استديو حر و بخامة الخلق و انتي انا قيل فيهم ضيع المن ناديت هم يخرجوا لك الدنيا لو كان أو ابكي العمامة في مرحباك ربي يا جنيني لذاتي وافرح بشوفك حسنين. حسنين. على حياتي على السويس فخامة الخليج على بحياتي بك اهلا بك اهلا في في في اللي على, على سيديوهات فخامة الخليج. الخليج على سيديوهات فخامة الخليج لزفات وحلح وشي عوجة صياح على السودان وحماس الخليج على السودان وحماس حباك ربي يا جنيني لذاتي وافرح بشوفك قايدين بالميادين الطلب، مواليد ملكه تخرج